Men man ved, at der er masser af varv derude, og der er masser af ammunition. Og det er både fra, fra 1. verdenskrig, men også fra 2. verdenskrig. På Forskningsskøjen kommer vi med en omrejsende udstilling, der, der centrerer sig om den her lastbil. Og øh, ved den her udstilling, så kan I prøve at se nogle af de objekter, som vi finder på havbunden omkring de her vrag fra, fra 1. og 2. verdenskrig. I kan også prøve at øh, lave nogle spil, hvor I selv skal gå på op opdagelsen ned og se, om I kan finde nogle farlige objekter på vrag. Og så kan I læse meget mere om, hvad, hvad det her forskningsprojekt drejer sig om, og hvordan vi laver de her undersøgelser, for at blive mere kloge på, hvad risikoen er fra varv og ammunition i Nordsjøen. Jeg håber, at vi ses til Forskningsdagen den 28. april.